E subliniere ire violenta lui Victor Ciutacu, atac fere precedent la adresa procurorilor, până nu vede unul târât încetul subliniere e, nu Ie las. E subliniere ire extrem de dura vedetei România TV, Victor Ciutacu. Acesta a lansat un atac fără precedent la adresa Procurorilor Direcției Naționale anticorupție Dna. Cintacul vrea ca unul dintre procurorii Dna se răspund pentru presupusele probe mesluite în marile dosare. Până nu vede unul de la Dna în ce sub ieri, eu nu me las. Se simt sublinierea ei pe pielea lor. Când e sublinierea de acolo, se tea te a subliniere tepci, se te ia la rangi imediat. Abuzul în serviciu trebuie să fie sublinierea de o parte, sublinierea de cealalt. a tunat Cintacu în direct la România TV.